Fake news edo gezurrezko albisteak iruzur metodo bat da. Idatzizko prentzia, irratia, telebista edo sare sozialen bide sakabanatua desinformazioa helburu duena. Gezurrak edatzeko, engainatzeko, aukera pertsonalak manipulatzeko edo desprestigiatzeko sortzen dira. Albiste Albisteerrealak bezala aurkezten direnez, bitarteko errealen eta kazetari profesionalen sinesmena arriskuan jartzen dute. Beraz, sinesmenerako mehatxu kontsideratzen dira. Zenbait fake news mota daude. Adibidez, Konexio faltsua, titularrek ez dute guztiz laburbiltzen albistearen edukia. Testu inguru faltsua, albistearen zatiba nabarmentzen da, testu inguru konkretu batean ulertzeko. Eralatutako edukia, iturrietako informazio eta irudiak manipulatuko dira. Asmatutako edukia, guztiz faltsua den edukia zabalduko da. Azken urteetan, zenbait ekintza garatu dira gezurrezko albisteen aurrean arretan handiagoa izateko. Aueka dibidez IFLA erakundeak aurkeztutakoak dira. Informazio iturri aztertu, fidagarria den edo ez balioztatzeko. Gehiago irakurri, titular deigarri batek arreta lortzea du duelburu, irakurrezazu albiste osoa. Idazlean orden aldakizu, interneten bila ezazu, fidagarria den ziurtatzeko. Begiratu ea albisteak kanpo estekak dituen, informazioen ondik lortzen den ikusteko. Data aztertu, albiste zarrak argitaratzeak ez du derrigorrez gaur egun eragenik izan behar. Txantxa bat handa? Albistea bitxia bada gezurrezkoa edo satirikoa izan daiteke. Norberaren iritzia kontsideratu. Albisteak irakurtzen dituenak modu batean edo bestean uler ditzake. Galdetua ditu bati.